السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اموال الحلقة المهدي المنتظر ورؤساء وملوك العالم ورئيس جمهورية مصر العربية ما سوف يفعله المهدي المنتظر في الرؤساء والملوك ورئيس جمهورية مصر العربية فكل واحد منهم سوف يكون في موقعه بدون اي اختلاف لان المهدي المنتظر لم يأتي لسلطة مدنية او يكون حاكما او طامع في سلطة غيره عشان يشيله وي... ويجي هو مكانه طبعا هو جاي مخصوص عشان يطبق العدل ويقيم شرع الله الحقيقي بدون اي تزييف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة وتصحيح مفهوم الدين عند الناس. هو ده وظيفته مش فاضي بقى يقابل رؤساء او وزراء او رئيس وزراء او وزراء او يفتتح مشروعات او خلاف هذا الكلام سوف يكون له مهام اخرى مختلفه عن رئيس الجمهوريه لكن يقدم الدعم لجميع رؤساء الدول العالم والملوك وخلافه هذا هو باختصار ما سوف يقوم عليه المهدي المنتظر وليس هو طامع في سلطة يعني زي ما جاء المسيح في المجيء الأول سوف يأتي في المجيء الثاني نفس الكلام يعني كان المسيح عليه السلام كان يغسل أرجل تلاميذه يعني بنفسه يقول لهم دعوني اغسل ارجلكم يشوف يعني مدى التواضع بتاع السيد المسيح عندما يأتي. إلينا مرة أخرى سوف يكون في نفس التواضع ونفس العفة والأخلاق الحميدة وكل شيء وليس طامع في أي سلطة حتى لا يعتقد الناس إن المهد المنتظر هو سوف يأتي طامعا في سلطة أو يقيل شخصا أو يفعل ما هو في أذهانكم من أمور فإنه ليس من هذا الأمر إن شاء الله.